Останні роки Матч і зірок Національної хокейної ліги десь більше як формальність. Проходять зірки, не завжди хочуть приїжджати туди. Скажімо, з приклад нинішнього сезону Євгені Малкін та Сіднік Кросбі послались на травми і не приїхали на матч зірок. В регламенті Національної хокейної ліги прописана така норма, що якщо гравці без видимої об'єктивної причини пропускають матч зірок, їх дискваліфікують на один матч, що власне і відбулося. Отримали відразу Кросбі і Малкін дискваліфікацію. Дійсно, дуже дивно виглядав той факт, що гравці відмовилися грати в матчі зірок, а самі в той же день вийшли на тренування свого клубу. Нинішнього сезону матч відбувся у форматі фентезі-драфту. А найбільш прикрим для таких, ви знаєте, болівальників зі стажем було те, що переміг у голосування Зімгус Гіргінсонс. Гравець, безумовно, непоганий, але вибачте мене, людина, яка у найгіршій команді Національної хокейної ліги не є лідером, вона вибирається, причому з дуже хорошим запасом голосів, вибирається під першим номером на участь у цьому матчі. За нього голосувала вся Латвія, причому це в буквальному сенсі, а також всі болівальники «Бафало Сейберс». Ну, немов би зговорилися. Ну і плюс п'ять гравців Чикаго Блек Оукс. Чикаго команда дуже сильна. Команда вічний претендент на титули, але команда, яка нинішнього сезону не показує свій найкращий хокей. Щодо позитивних моментів, новий рекорд за кількістю закинутих шайб у матчі зірок. Це звісно, що певне досягнення з одного боку. Це дуже приємно для вболівальників, бачите велику кількість закинутих шайб і класні гравці відзначалися, і дуже багато було індивідуальних героїв у цьому матчі, таких як Якоб Ворачик, найкращий бомбардир національної хокейної ліги на даний момент. А з іншого боку, деякі скептики кажуть, що це якраз говорить про матч зірок і про ставлення хокеїстів до цього поєдинку, що за нормального ставлення не може бути, скажімо, 28 чи 30 закинутих шайб, їх має бути значно менше. відео.